حضرت مالک بن فرماتے میں کرنے پہلے بڑا شراب پینے لگتا تھا تو میری شراب گرا دیتی تھی کہتی ابا میں تجھے گناہ نہیں کرنے دوں گی دو سال کی بیٹی فرماتے ہیں میری بد نصیبی دیکھو میری بیٹی فوت ہو گئی ایک رات میں خواب دیکھتا ہوں کہ دوزخ جنت کے فیصلے ہو رہے ہیں قیامت قائم ہو گئی ہے میرے لیے دو کا حکم آ گیا میرے پیچھے بڑا سا ازدہ بڑا بھاگنے لگا فرماتے دوڑتا جا رہا ہوں بزرگ نظر آئے میں نے کہا مجھے نہیں بچا سکتا ہیں مجھ میرا اشارہ کیا کہنے لگے پہاڑ کی طرف جا شاید تو بچ جائے کہتے میں پہاڑ کی طرف جا رہا تھا تو وہاں سے بیٹی آ رہی تھی میری میری بیٹی دوڑتی آئی میری گود میں بیٹھی اور اس دے سے کہنے لگے تفا ہو جا تو میرے ابو کو نہیں جلا سکتا کہتے ہیں وہ دو سال کی بیٹی کی आवाज سن کے بہت زیادہ بھاگ گیا میری گود میں بے بیٹ خواب دیکھ رہا میری دادی سے کھیلنے لگی کہنے لگی ابا میں تجھے منع کرتی ہوں نا شراب نہ پیا کر شراب تو میں نے کہا بیٹے یہ کیا ہے سارا کچھ کب ابا جی یہ تیرے برے عمل ہے جو تباہ بن تو بزرگ کون تھے کہنے لگے بیٹ جی وہ اپ کا نیک عمل ہے پر وہ کمزور بڑا تھا آپ کو بچا نہیں سکا ابا جی بس کر دیں بس کر دیں اب آپ برے کام نہ کرے آپ توبہ کر لیں جو پچھلے گناہ ہو گئے میں اللہ کی بارگاہ میں سفارش کروں گی رب آپ کے معاف کر دے گا مالک دیناب فرماتے میری آنکھ کھلی تو میں پکی توبہ کر گیا بیٹیاں تو بخشوانے آئی ہیں دنیا میں